assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi guys pada video kali ini saya akan menyanyikan Aisyah isti Rasulullah versi Arab ini adalah permintaan dari teman saya yang namanya Jordan Putri Juliana You guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe dan share Bila teman-teman rasa terikur dengan video ini Dan apabila ada permintaan Bisa tuliskan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh